السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في عروض وخصومات موقع سيفي السعودية موقع سيبي من المواقع الشهيرة جدا جدا بملابس الأطفال والسيدات والرجال في المملكة العربية السعودية تعالوا مع بعض نشوف ازاي ناخد أفضل عرض بأقل تكلفة ممكنة باستخدام كوبون الخصم اللي هيكون معنا اللي هو كات 88 وثمانين بندخل على الموقع سيبي دوت كوم وبنختار إن كنا عايزين البلد السعودية أو الإمارات، الموقع شغال على الدولتين والكوبون الخصم اللي معانا يشتغل على الاتنين، وليكن هخليه على موقع السعودية بالشكل ده، هخش على قسم الكيدز إحنا بس بنعمل تيست، هنختار أي حاجة إحنا عايزينها، وليكن بنطالبها جميل، هختاره كده وأشوف تفاصيله، منتج رائع جدا جدا جدا وأتمنه. ستة وسبعين ريال من بعد الخصم كمان ادي المنتج باشوف كل حاجة عنه. اضيفه لعربة التسوق. تمام. تعالوا نروح ناخد منتج كمان معايا بحيث خلي العربة اكتر من مائة وخمسين ريال وهقول لكم ليه كمان شوية. ندور على اي حاجة تانية نحطها معنا. وليكن الشوز ده حلو جدا بسعره جميل بقى خصم اكتر من خمسة وأربعين في المية كمان. ريبوك بوك ماركة معروفة من بعد الخصم 98 من بعد خصم أصلا هو موجود يعني جميل نشوف ازاي ناخد خصم أكتر من كده هقوله بقى نذهب لعربة التسوق بيقول لي سجل بيانات الدخول أنا هقوله مش دلوقتي برجع خطوة بس لورا هنشوف كده المنتجات اللي معايا اللي انا اخترتها ادي المنتجين اللي معايا تمنهم 174 ريال دولت المنتجين بعد الخصومات بتاعتهم انا لسه ما حطتش الخصم الخاص بيا أنا هاخد خصم اكتر من كده كمان يبقى 98 ريال و76 ريال كده التوتال اللي معايا 174 ريال بصوا بقى الحركه الجميله اللي هنعملها طبعا مصري مصاريف الشحن بتاعتي هي فري لان انا واخد منتجات ازيد ب150 من ريال شايفين كوبون الخصم ده نرجعوا الشاشة شويه ايوه تمانية 88 سي يو تي 88 ركزوا جدا في الكود ده واقول له ابلاي اوعى تنسى ابلاي وركز على التوتال الاجمالي اللي تحت بصوا كده جميل جدا اصبح كام 139 ريال شامل مصاريف الشحن وشامل القيمه المضافه يعني خصم لي خصم فوق الخصم الموجود معاه. ممتاز جدا جدا لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكريب نلقاكم معكم ونلقاكم خصم جديد من كوبونات خصم المواقع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته